Івано-Франківська область вмостилась у географічному центрі Європи, прямісінько на лінії єднання найбільшої рівнини планети – Східноєвропейської і найдовшого відрізку Карпат – Східного масиву. Тому її гордий статус, наймальовничіший регіон України – не просто красиві слова. Не буду перераховувати, але просто уявіть. Загальна кількість національних, регіональних, місцевих парків тут понад 100. І подекуди вони кардинально відрізняються природними пейзажами. <му> М -м якби я тільки могла передати вам аромат цього лісу, я би це зробила. Просто повірте, це казково. Попереду в нас неймовірно живий серпантин, і він заведе нас у глиб Поляницького регіонального парку. Тут посеред столітніх букових заростей застиг у часі, безумовно, один із найзагадковіших скельних лабіринтів. Пішли покажемо. Так їх уже звично називають і маркують у туристичних буклетах та й на тутешніх вказівниках. Але скажу вам так, у Карпатах стільки скель добуша, що навіть місцеві не всі їх можуть порахувати. Опришки, очолені славнозвісним карпатським Робінгудом Олексою, переховувались скрізь. І це окрема тема. А ці дивовижні скелі поблизу села Бубнищі більш цікаві, як давнє сакральне місце. І воно з першого погляду заворожує. Насип скелі з унікальними формами посеред густого лісу. Це вже привабливо і супер як фотогенічно. Але вони ще й виїдені древніми печерами. Подивіться, якої правильної геометричної форми. А вже ж ці кімнати рукотворні і дуже нагадують дольмени – це такі давні святилища. І хоча за всю історію у цих дірах багато хто панував, та все ж вважається, що одними із перших таки були язичницькі жерці. Вірніше буде сказати про давні астрономи. У скелястих формах, що виглядають як силуети давніх язичницьких символів на всі сторони світу, дослідники вгледіли древню палеообсерваторію, створену природою. Скелясті виступи древніх пісковиків завишки до 80 метрів, і вони стійко тримаються на висоті майже 700 метрів над рівнем моря, з того часу, коли ні України, ні того, що до неї тут не існувало. 70 мільйонів років тому ці скелі були вкриті товщею Древнього моря, а потім так красиво вийшли на поверхню. Ця гляда тягнеться у гущавину приблизно на кілометр, але кожен її відрізок просто фантастичний. Можна отак годинами стояти і думати, на що схожі ці велетні. До речі, практично всі вони мають ім'я, а там на горі навіть є свій прикарпатський сфінкс. Досить довго це місце було стратегічною схованкою. Зруби, сходи, пази у каменях і сліди обробки стін. Ну і, звичайно, геометрія печер. Це яскраве підтвердження тому, що люди жили тут і використовували скельний комплекс як фортецю. Щонайменше з десятого століття. А -а -а -а! Яка там Віденська опера? Будували навіки. Та все ж, не раджу вам випробовувати стародавню архітектуру. Тим паче, що для туристів сьогодні є зручні лази. І от за кілька хвилин вам відкривається краєвид більш ніж тисячолітньої давнини. Ще тут неодмінно варто перевірити себе на гріховність і пролізти, або не пролізти, це вже як пощастить, у найпотаємнішу печеру-масиву. Туристська байка, звичайно, але місце ефектне, тож неодмінно зазирніть. Нагадую якийсь магічний портал, правда? До речі, місцеві жителі досі називають ці скелі живими. Нібито тутешній піскових багатий на кварц і має здібності акумулювати космічну енергію. Хоча навіть якщо це не так, то емоційну підзарядку я вам гарантую. Тепер скелі Довбуша – це державна геологічна пам'ятка. Але ні статуси, ні назви ніяк не торкаються природного магнетизму цього місця. Тут зупиняється час, тож навіть не думайте про експрес-тур. Плануйте завчасно, бо дай день. А поки прямуємо далі у гори.